Скоро новий рік. В цьому відео хочу показати вам одну мінімалістичну ідею, як можна зробити новорічні прикраси. Для того, щоб не дихнути, бо зараз саме такі ідеї дуже актуальні. Беремо ось таку штуку. Я думаю, знаєте, де таку можна взяти. Нарізаємо на три стрічки товщиною приблизно 2 см. Потім нам потрібно повирізати куточки ось таким чином. І далі скласти ось таку зірочку, закріпити частини за допомогою клею. Можна трохи розфарбувати на ваш смак. І ось маємо таку прикрасу: мінімалістичну, але оригінальну. Це обов'язково повторювати, можна придумати щось своє. І так створити для себе святковий настрій. Може, це допоможе замінити новорічний шопінг, заощадить трохи грошей, які можна кудись. Задонатити. Продовжуємо триматись і віримо у Збройні Сили України.